Nafarroan amaika aukera. Uda berri honetan, egin turismo arduratua Nafarroan. Ezagutu itzazu toki berriak, paisaia zoragarriak eta probatu gabeko jarduera turistikoak. Partekatu gurekin zure bideoak. Hoian bat, zuk zeu bakarrik ezagutzen duzun txoko bat, bizikletarako bide bat edo duelagutxia aurkitu dituzun leku horiek. Irabazin nahi alduzu asteburuko buruko egonaldi bat landetxe batean, ibilin nahi alduzu bugian, bardean, edo luegin nahi alduzu etxola batean hoianean? Bost tsari erakargarriz hozketu behar ditugu. Grabatu bideoak igorri eta parte hartu erronka honetan. Sar zaitez Nafarroan ha aukera.eu zelbidean Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua.